Hello think tank 11, 12 16 مولکولر فارمولاف ارپاؤنڈ کنٹینگ کاربن ہائیڈروجن آکسیجنگل پہلے ہم فنکشن گروپ دیکھ لیں یہ فنکشن گروپ وہ ہے جو کہ کاربن ہائڈروشن آکسیجن مشتمل ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا سب کے اندر ڈبل है ہے ایتھر کے اندر سنگل بانڈنگ ہے لیکن ہائیڈروجن موجود ہے تو یہ ایک ہی ہمارے پاس فنکشنل گروپ بن سکتا ہے جو کہ الکوہل کہ آر او ایچ اب اس کو ہم تین اس کی دیکھ لیتے ایگزامپل ہمارے پاس یہ ایک میتھانال ہے جو میتھل الکوہول کہلاتا ہے کہ اگر ہم جرل فارمولا دیکھیں تو ہے ہے ریڈیکل اس کے ساتھ گروپ OH لگا دو ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں ایک پروپائل کی ریڈیکل کی اور ایک بیٹائل ریڈیکل کی اگر پروپائل ریڈیکل کے ساتھ ہم بنائے تو ہمارے پاس کنڈینس فارمولا یہ آئے گا سی سی ایچ تھری سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو او ایچ یعنی کاربن جو ہے وہ تین ہے اور ہائڈروجن ہمارے پاس جو ہے وہ ٹھیک ہے ایٹ ہے اچھا اگر ہم سیکنڈ کی بات کریں بوٹائل الکوہل کی تو بوٹائل الکوہل کا جو کنڈینس فارمولہ بنے گا سی ایچ تھری سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو او ایچ ٹھیک ہے اور اس کے اندر بھی یہ کاربن جو ہے ہمارے پاس فور ہے اور ہائڈروجن جو ہے ٹین ہے اچھا ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس دونوں جو کہ میتھائل ہے اور بیچ میں آکسیجن है और ایتھر ہے تو ہم اس کا نام دیں گے کنڈینس فارمولہ کے حساب سے کنڈینس فارمولہ ہمارے پاس یہ لکھا ہوا ہے جس کو ہم پہلے کاربن لگا دوسرے کاربن لگا ہوتا ہے اس تو ون سی ایچ تھری سی ایچ تھری سی ایچ ٹو او ایچ اگر ہم سیکنڈ کی بات کریں تو یہاں پہ آکسیجن کی لنک دونوں پہ الکائل ریڈیکل ہے دونوں سائڈ پہ میتھل گروپ ہے, ہے تو یہ ڈائی میتھل ایتھر اس کا فارمولا ہوگا کنڈینس فارمولا سی ایچ اچھا نیکسٹ کومبرٹی کی بات کریں تو ڈائگرام ریپرزینٹ ان آرگینک کمپاؤنڈ یہاں پہ ایک ڈائگرام آپ کو نظر آ رہی ہے جو کہ ایک آرگینک کمپاؤنڈ کی کنٹینٹس تھے ڈفرینٹ ایلیمنٹس میں تین طرح کے ایلیمنٹ دو وائی ہے اور یہ آپ کو 6 جو ہے ایکس نظر آ رہے ہیں اور ایک جو ہے ہمارے پاس زیڈ ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کا اسٹرکچر فارمولا کیا پاسبل ہے اگر ہم Y کو سپوز کر لیں کاربن اور لیں ہم ہائڈروجن ٹھیک ہے اور Z کو ہم آکسیجن سپوز کر لیں یہی پاسبلٹی ہو سکتی ہے تو کیا کیا پاسبل آپشن دیا ہے لیکن پاسبل نہیں ہے پروپین دیا ہوا ہے پاسبل نہیں ہے ڈبل بانڈ نہیں ہے اور پروپین نہیں پاسبل ہے اس لیے کہ یہ تین کاربن نہیں ہے یہاں پہ سینٹر میں جو ہے وہ دو کاربن ہے اگر ہم اسٹرکچر دیکھیں تو ہمیں تیسرا والا یعنی اتنال کریکٹ نظر آتا ہے کیوں کریکٹ نظر آتا ہے ہم اس کو ریزمبل کریں یہاں پہ اگر ہم کاربن لکھ دیتے ہیں تو دو کاربن ہو گئے یہاں پہ ہم جہاں پہ ایکس ہے وہاں پہ ہائڈروجن لکھ دیا اور وائی زیڈ کی جگہ ہم نے آکسیجن لکھ دیا یہ بالکل کریکٹ बन اور है بن رہا ہے اور یہ بن رہا ہے اچھا پالیمینال کلورائڈ جو آپ کو نظر آ رہا ہے 15 یہ بنتا C2H3Cl. C2H3Cl. कि یہ विनाइल کہ یہ है classify karna hai saturated hai unsaturated aapko pata saturated hum usko kehte hain jiske andar sare ke sare single bond ho koi bhi double ya triple bond na ho unsaturated usko kehte hain jiske andar ek double ke ek triple ya ek se zyada double aur triple bond maujood ho to is lihaz se polyvinyl chloride will be اگر ہم بات کریں نمبر تو ہمارے پاس یہاں پہ تین انہوں نے دیے ہوئے ہیں الکوہول ایسڈ اور الکین تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس کا اسٹرکچر فارمولا بتانا ہے اور اس کا فنکشنل گروپ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے الکوہول جو ہمیں دیا ہوا ہے تو یہاں پہ دو کاربن ہے تو یہ اتھائیل الکوہل یا اتنال ہوگا ٹھیک ہے ایل ڈی جو ہمیں دیا ہوا ہے یہ ایل ہے تو یہ ایلڈی ہائڈ کیوں کہا کیونکہ سی ایچ او گروپ یہاں پہ موجود ہے اور سی ایچ او گروپ کے ساتھ ایک کاربن موجود ہے تو یہ ات, ات, ریڈیکل سے بنا ہوگا اس, اس لیے اس کو اتنال کہیں گے یا ایسٹ کہیں گے ٹھیک ہے اچھا تھرڈ والے کی بات کریں کاربل کے تو سی ڈبل آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ ایک اور الکائل ریڈیکل ہے تو یہ دو کاربن ہو جاتے ہیں اس وجہ سے ہم اس کو کیا ہے کہتے ہیں لاس والا الکین ہے الکین جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے ڈبل بونڈنگ ہوتی ہے اس کی ایگزامپل ہم نے ایتھین دی ہوئی کیونکہ یہاں پہ دو کاربن ہے اور کاربن کاربن ڈبل بونڈنگ ہے تو اس وجہ سے یہ ایتھین کیا لائے گا ہوپ سو اسٹوڈنٹ آئے گا ریمیننگ میں کرتے ہیں ٹھیک ہے تھینک